Välkommen. I den här filmen kommer vi att prata lite grann om hur man kan tänka om vem man skriver sin text för när man skriver professionsvetenskapliga texter. Jag heter Gunnar Höst. Och jag heter Karin Stolpe. Och vi arbetar för ett nationellt centrum för naturvetenskapernas och teknikens didaktik. Det första man måste ta ställning till är vad som är relevant att berätta för sin målgrupp. Det kan till exempel handla om att man har ett forskningsresultat som man vill berätta om eller att man har gjort en erfarenhet i klassrummet som man vill sprida. Då får man titta på det man har och så får man fundera på vad i det här är det som är relevant för andra att få reda på. Det är inte säkert att alla delar av det man har gjort är lika intressant för dem som man skriver för. Så om man tar till exempel ett, ett forskningsresultat då kanske det finns aspekter av det som, som är väldigt intressanta ur ett, ur ett vetenskapligt och teoretiskt perspektiv. De delarna kanske kan vara lite mindre intressanta för eh, personer som, som jobbar i en eh, skolpraktik till exempel och då kanske det finns andra delar av forskningsresultaten som är mer viktiga. Eh, så där får man försöka tänka på ett lite annat sätt än man gör när man eh, till exempel skriver eh, vetenskapliga artiklar för en publik som består bara av forskare. Eh, en annan viktig sak som man behöver tänka på är att formulera ett eh, ett tydligt primärt budskap. Eh, vad är det viktigaste som jag vill berätta för, för min målgrupp här? Vad är liksom själva huvudpoängen? Eh, för det är någonting som man kommer att behöva vara väldigt tydlig med när man skriver den här artikeln så att det inte ska bli några svårigheter för den som läser att förstå vad det är man vill ha sagt. En annan viktig del när man pratar om professionsvetenskapligt skrivande och när man väljer sin målgrupp handlar om vilka begrepp man använder. Genom de begrepp man använder så visar man också vem man riktar sig till. Och Det här kan till exempel handla om att man Eh, när man skriver för andra gymnasielärare så pratar man om elever. Skriver man eh, för förskollärare så pratar man om barn. Eh, man benämner läroplanen och kursplanerna, eh, ämnesplaner på ett, eh, ett korrekt sätt. Sen så handlar det också om att rensa bort mycket av det som är eh, vetenskapliga termer om vi tänker utifrån ett eh, forskarperspektiv. Eh, här kan det till exempel handla om att olika analytiska begrepp inte är så relevanta för den målgrupp som, eh, som man vänder sig till i det man skriver. Det kan också handla om statistiska begrepp eller begrepp som har med metoden att göra eh, som inte heller blir relevanta för att förstå det här primära budskapet. Så när vi pratar om målgrupp så handlar det hela tiden om att tänka utifrån vem skriver jag för och vad är det för budskap som jag vill få fram. En bra metod för att uh, lyckas med det här med att vända sig till sin målgrupp det är att tänka på en specifik person när man skriver uh, så då får man när man har bestämt sig för vilken målgrupp som man tycker att man vill vända sig till så får man tänka sig en person ur den målgruppen. Och sen så får man skriva då på ett sätt som man tänker kommunicera det som den personen behöver veta. Det kan till exempel vara att om man som forskare vill skriva om sina forskningsresultat så att lärare ska kunna få nytta av det i sin praktik. Då kan man tänka på en person som man känner som är lärare och fundera på vad den personen vet från början och vad den behöver veta för att kunna förstå resultaten som man berättar om. Och om man skriver om sin skolpraktik så får man på samma sätt fundera på vad vet personerna som man skriver för egentligen om din egen situation? Vad behöver du berätta för att den personen ska kunna följa med i resonemangen? Och vad behöver du inte berätta? Så det man behöver fundera på är vem man vill vara i relation till sin lä läsare. Om man vill vara en expert som har någonting att berätta eller om man vill inta ett mer utforskande förhållningssätt i sin text.